43 дні на війні, без військового досвіду, але з бажанням захищати країну, оператор Миколаївської філії Суспільного Сергій пішов боронити Україну на Харківщині. А зараз Сергій перебуває у лікарні з мінно-вибуховою травмою. По відеозв'язку розповів нашим кореспондентам про перший бойовий досвід, свій психологічний стан та заборонену зброю російських бойовиків, яку ті застосовують проти солдатів Збройних сил України. Все побачене Сергій фільмував на телефон. Для мене це... От, окремі дати для мене 7 е, березня це можна так сказати був перший бойовий стрес, тому що тоді, е, то день о п'ятій ранку мене попали, е, расисти попали у частину і ми доставали людей. Е, е, хто загинув, хто був поранений, тобто. Ми дістали всіх, і тоді Віталій Кім потім у своєму блозі сказав, скільки було 300 х скільки було двохсотих. І це теж було, ну, можна так сказати, для мене такий стрес, тому що ти купаєш, копаєш трьохсотого, викопуєш, а тут під тобою 2 200 соток. І, і ти, ну, можна так сказати, фізично майже не стоїш. Тобто, як можна так сказати, на розбита хата. Скрип пробитий. Вангут підні собаки. Залишилась без господарівів. Побиті, розбиті, деякі поранені. Ось ще одна хата, вон, побита, зорівшая. Я, е, власними очима бачив цю комічну як на нас кидали звитя. Перший раз фосфор, у першу ніч, коли ми приїхали на позиції, ми побачили, о, десь о на четверту ранку нас кидають фосфор, але це було далеко десь, кілометр три, ну, праці чув, що фосфор кидають там на нас, а в останній день, це було 12 травня, спочатку на село скинули фосфор, і скинули в районі нашого травня, ми могли в Вірагізі, що ми могли не вибратися звідти, тому що тупо ну, транспорту не було, щоб він був з горі. Ну, Висадку не попали, але Богу там затусили одразу. А хімбом на нас кинули десь після обіду? Це була хворта. Так, це у нас така хубана крива, нахл**ть, облачку, Це таке надихалося з У когось було зле, у когось було запам'ятне речення, хтось там просто там свідомисть втрачав, тобто різні були ситуації кого не евакуювали після цього, просто там, ну, почитали. І слава Богу, що до нас зіграла погода. Віктор відігнав цю хмару далеко, в в сторону. І ми під її зіградів були не так довго, ну, десь години півтори-дві. Хотілося, звичайно, мені... Працювати може там, чи військовим журналістом, чи військовим оператором, тому що від мене, би, чесно кажучи, користі було б більше. Тобто я не боюсь лісти під пулі, я не боюсь лісти під наради. Тобто, ну, коли ми були там, над ну, головою спустіли пулі і я йшов далі. нас обстрілювали, ну, є задача, я її виконую. Я потрапив у лікарню, це було 13 травня, на наступний день, після огляду лікарів на Бальдюк. Нас подивилися бірі, я сказав, у мене нетерпний терпений в голові, зі спиною проблеми, посліх... Посліх... великої ваги. Власне, ми приїхали до Кам'янського, Дніпропетровського області, і тут я вже знаходжусь восьмий день. Мене робили знеболювальні коли постійно, просто щоб стягнути біль. Але вони майже мені не допомагають, тому що, ну, там 10-20 хвилин, потім знову все болить. І мені сказали, у тебе міновибухова травма, і трус -мозку. І ми працювали злагоджено, І це позитивний момент. Тобто не було такого, що кожен сам за себе там, все там розбігалося, там ні. Тобто, такого не було.